عید کا چاند ہر سال بڑی خوشیاں لاتا ہے مگر کیا اس بار کہیں موسم اور سورج گرہن چاند کی راہ میں رکاوٹ تو نہیں بننے والا اور عید کے دنوں میں موسم کی ادا کیا رہنے والی ہے ان تمام تر سوالوں کے جواب کے لیے سب کی نظریں محکمہ موسمیات کی طرف لگی ہوئی ہیں اسلام آباد میں ہمارے نمائندہ ارحم خان اس وقت محکمہ موسمیات کے دفتر میں موجود ہیں ان سے بات کریں گے ارحم کیا بتا رہے ہیں محکمہ موسمیات والے عید الفطر کے چاند کا ہر کسی کو بے صبری سے انتظار ہوتا ہے کہ انتیس کے بعد چاند نظر آئے گا یا پھر تیس روزے مکمل ہوں گے اس کے علاوہ گرمیوں کا موسم ہو تو سب کا یہ بھی دل چاہتا ہے کہ محکمہ موسمیات ہمیں یہ بتا دیں کہ بارشیں ہوں گی موسم خوشگوار ہوگا یا نہیں ہوگا اور گرمی تو زیادہ نہیں پڑے گی ان سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ہم آئے ہیں چیف میٹرالوجسٹ اجمل شاد صاحب کے پاس اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ عید کے تینوں ملک میں موسم کیسا رہے گا اسلام علیکم وعلیکم السلام جی بالکل عید کا دن ایسا ہوتا ہے کہ سال میں دو عیدیں ہوتی ہیں تو عید پہ ہر آدمی سوچتا ہے کہ ویدر کیسا ہو کپڑے کیسے پہنیں تو اس حساب سے ہم ایڈجسٹ کریں تو الحمدللہ اس دفعہ رمضان بہت اچھا گیا ہے شہروں کے لیے لیکن جو شہری ہیں البتہ جو دیہات میں رہنے والے ہمارے کسان ہیں ان کے لیے اچھا نہیں رہا موسم زیادہ ڈسٹرب تو بہرحال اس دفعہ بھی ابھی عید کے اوپر ہمارا موسم بہت اچھا رہنے کا امکان ہے کیونکہ اس وقت مغربی وہاں کا سلسلہ اس وقت پاکستان کے بلائی علاقوں کو ہٹ کر چکا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں بلوچستان سے ہوتے ہوئے سلسلہ داخل ہوا ہے اور اس کی وجہ سے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب کے بلائی علاقوں پہ کلاؤڈینس کے ساتھ کچھ علاقوں میں بارش بھی ہوئی ہے اور یہ سلسلہ اگلے دو سے تین دن تک جاری رہنے کا امکان ہے ان ادر ورڈز دیکھا جائے جو کہ ایکسپیکٹڈ عید ہمارے ہاں جو ہے وہ ہفتہ کو نظر آ رہی ہے تو اس کے مطابق جو موسم ہے وہ جمعے کی شام تک جو ہے نا بیشتر علاقوں پہ جو ہے تقریبا نکل جائے گا اور جو ہفتہ والے دن جو ہے نا پارٹی کلوڈی ہوگا یا ہمارے بالکل بلائی علاقوں میں کشمیر میں کچھ علاقوں پہ ڈیزل ہو سکتی ہے لیکن جو میدانی علاقے ہیں وہ تمام علاقے جو ہے نا اچھا خوشگوار موسم دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہ ابھی ان دنوں جو بارش ہے اس کے فورن بعد ایک یکدم جو ہے اس کا سلسلہ ٹمپریچر رائز نہیں ہوگا تو چانسز یہ ہے کہ موسم بہت اچھا خوشگوار عید والے دن دیکھنے کو ملے گا لوگوں کو جیسا آپ نے سنا ممکنہ طور پر جو عید ہے وہ ہفتے کی بن رہی ہے ایسی پریڈکشن ہے محکمہ موسمیات کی اور موسم بھی عید کے تینوں دن اچھا رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے جی ارہم بےحد شکریہ آپ